هلا يا حضور الحفل صفوا لها صفين هذه ام فمندر اقبلت حي طاريها هلا بارحبا يم العرس بانقضى اشتركوا يا